passive income مصطلح وطريقه الجميع يتمناها والجميع يريد الحصول عليها ولنكن صريحين من منا لا يريد دخل اضافي ابقى معي لتعرف معنى المصطلح ولماذا انا بشكل شخصي اكره هذا المصطلح مرحبا بك في قناة اكاديمية كامبوست القناة الافضل لتعلم مجال التجارة الالكترونية وريادة الاعمال في الانترنت في عالم التجارة والاعمال يوجد نوعين من الدخل دخل ايجابي (Active انكم ولكل من يعمل في وظيفة مقابل المال فدخله دخل ايجابي يتقاضى المال مقابل وقته في الوظيفة من الناحية الثانية لدينا الدخل السلبي الباسيف انكم وهو عبارة عن العمل بمجال ينتج لك دخل دون ان تستثمر الكثير من وقتك ويدخل لك مبالغ بشكل ثابت ايضا مجالات عمل معروفة في الباسيف انكم هي الاستثمار العقاري من خلال استثمار في شقة وتأجيرها لشخص معين واخذ مبلغ شهري مقابل استئجار الشقة او مجال التجارة الالكترونية من خلال انشاء متاجر الكترونية على مواقع بيع عالمية مثل ايباي امازون او حتى شوبيفاي الطريقة الثالثة التسويق الرقمي من خلال ترويج وتسويق منتجات لاشخاص واخذ عمولة مقابل كل بيعة تحصل من خلال اعلاناتك الشخصية الطريقة الرابعة هي من خلال انشاء دورات اونلاين في مجال مختص به وأخذ مبلغ معين مقابل الدورات ويوجد أخرى مجالات في الباسيف انكم لاحظوا ان غالبية المشاريع المبنية على الدخل السلبي موجودة في الانترنت وبسبب التطورات التي تحصل في الانترنت اتاحت للكثير من الاشخاص انشاء مشاريع تدخل لها دخل اضافي وبطريقة سلبية ولكن لكل طريقة يوجد سلبيات وحسنات الحسنات لقد ذكرتها من قبل العمل بمجال يدخل لنا ارباح دون استثمار الكثير من الوقت وبشكل شهري يدخل لنا الارباح للاسف الكثير من المسوقين وبائعي الاوهام لا تذكر السلبيات بالمجال لعده اهداف سلبيات المجال اولا يتطلب استثمار مبلغ هذا المجال يتطلب استثمار مبلغ لا يوجد اي مشروع تجاري لا يتطلب استثمار المال في البداية حسب رأي مشروع تجاري لا نستثمر به المال في البداية سيفشل وسنستهزئ به من البداية اعلموا أن ما نحصل عليه بسهولة نتخلص منه بسهولة إذا استثمرنا في مشروع مبلغ معين سنبذل جهد في إنجاحه ونحرص على عدم خسارة هذا المبلغ الذي استثمرناه أما إذا لم نستثمر المال سنتخلص من المشروع في أول لحظة نرى أن المجال في انخفاض فاستثمار المال هو نوع من تحفيز لإنجاح مشروعنا وكما تقول المقولة لكي تربح المال عليك دفع المال عامل ثاني في السلبيات هو استثمار الوقت بسبب الإعلانات الخاطئة التي أعلنت عن مجال الدخل السلبي الكثير من الأشخاص تفكر أن المجال سينشأ من تلقاء نفسه ولا يوجد أي استثمار من الوقت وهذا خطأ اعلموا ان اول ثلاث اشهر من انشاء مشروع ولا يهم اي مشروع ان كان مشروع افتراضي او ان كان مشروع حقيقي سيتطلب منا اول ثلاث اشهر العمل بجهد واستثمار الكثير من الوقت لانجاح مشروعنا. السؤال الذي دائما يسالونني اياه هل حقا يوجد شيء كهذا دخل سلبي باسيف انكم وجوابي هو نعم يوجد أنا لدي دخل سلبي يدخل لي ألاف الدولارات شهريا ولكن هل هذا الدخل يأتي من تلقاء نفسه؟ طبعا لا لقد استثمرت في مشاريع الكثير من المال في البداية لأنني أعرف للمدى البعيد الاستثمار سيرجع لي وسأبدأ بربح المال من المشروع أيضا دائما أراقب المشروع وأكرس من وقتي لأحسنه أكثر لينتج لي دخل سلبي أكبر لذلك اذا انت تخطط العمل في مجال يعتبر او يصنف كدخل سلبي كن مستعد لبذل جهد في البدايه لانجاح مشروعك ولا تصدق بائعي الاوهام الذين يقولون اشتغل ساعه باليوم وستنتج 5000 دولار شهريا فهذه مجرد اوهام ليس اكثر لا تنسى الاشتراك بقناه الاكاديميه لمتابعه اخر اخبار التجاره الالكترونيه والضغط لايك على الفيديو سأراك في فيديو آخر